Satu pokok, kalau dia, dia ada teduh Jalai 100 tahun dengan kenderaan Bukan jalai kaki dah. Masya Allah Kalau banding atas dunia 100 tahun, tak habis lagi teduh dia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du Saudara saudari yang yang dikasihi sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi hari ini <coughs> kita sebelum daripada kita nak masuk ayat-ayat lain selepas daripada kisah Nabi Adam sedikit saya Baca sebagai huraya daripada hadis-hadis Nabi, atau sebagai tafsir yang ada di dalam kitab Al-Misbahul Munir rekase tafsir Ibn Kathir. Jadi bila kita sebut hubungnya dengan kesoh Adam dan iblis yang ada di dalam korea ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut Hubungi dengan pokok kayu Wala taqraba hadhi syajarah uh, Ataupun uh, Syaitar sebut kepada Adam Qala ya Adam Hal adulluka ala syajaratil khuld Wa mulkil la yablah Jadi Hubungi dengan pokok kayu ni Memang menjadi Suatu peristiwa Yang penting sebab Adam Dikeluar daripada syurga Dengan isterinya Adalah disebabkan Pokok kayu Jadi Pokok yang ada di dalam syurga ni Memang Banyak Kita Tak tergambar katanya banyak mana Pokok yang ada di dalam Dalam syurga, atas dunia lagi Memang banyak Jadi hadis, ada satu hadis Yang di cerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna fil jannati syajaratan yasiru raakibu fi zhilliha mi'a la yaqta'uha wa syajaratul shajaratul khuld Hadis diceritakan di riwayatkan oleh al-Imam Ahmad juzuk yang kedua muka 445 Nabi katanya sesungguhnya di dalam syurga adanya satu pokok yang orang berkenderaan kalau banding di atas muka dunia ni orang naik kuda kau naik lah. jalan di teduh dia saja ni 100 tahun tak tak tak tak habis lagi satu pokok kalau dia, dia ada teduh Jalai 100 tahun dengan kenderaan Bukan jalai kaki tak Masya Allah Kalau banding atas dunia 100 tahun Tak habis lagi terduh dia Pamsah mana tak tahu Wahia syajaratul khuld Itulah namanya Syajarah ataupun pokok khuld Wallahualam kita tak tahu katanya Besar mana Buah dia pasai mana Tapi Nabi raya ini adalah suatu kenyataan yang ada di dalam hadis. So lagi. minha fa badat lahum ma Ketika Adam dengan Hawa gimake pokok tu, makan buah dia, maka lah kemaluan dia. Maknanya lah dua-dua Adam dengan Hawa di dalam syurga. Sebab salah Tertipu oleh iblis ataupun syaitan. Hadis dicerita daripada Abi Hatim, daripada Abi Ubay bin Ka'ab. Radiyallahu anhu. Dia katanya, Sabda Rasulullah SAW, Inna allaha khalaqa adam rajulan tuwalan kathira sya'arir raksi, Ka'annahu nakhlatu sahuq. Falamma zaqashajarah. Saya terjemoh sikit-sikit dia dah sesungguhnya Allah Taala ciptakan Adam ada lelaki yang tinggi banyaknya rambut banyaknya rambut lebat tu persain persain Adam supaya dengar gapo supaya pokok tamar ataupun daun-daun pohon-pohon -daun, pokok, pokok tamar yang yang subur banyak ha gitalah. gambar gambar rambut khotak banyak Apabila Adam tu girasa pokok kayu maka saqata anhu libasuh maka pakaian dia tu putus ataupun terlucuplah telanjalah Adam fa awwalu ma bada minhu auratuh falamma nazara ila auratihi ja'ada yastaddu fil jannah apabila apa ni awal-awal detik ketika Adam dia berasa katanya aurat dia terbuka ataupun pakaian dia tu jatuh dah. maka dia pun tengok kepada aurat dia tengok kepada tubuh dia eh aku telanir dan itulah dia pun cepat-cepat ambil daun-daun kayu yang ada di dalam syurga tu mari katuk kemaluan dia walaupun dia duduk dua orang pada waktu tu Adam dengan Hawa duduk dua orang tapi doi tamacat manusia ni apabila Minta maaf dah eh? Bila dia tak ada nak jimuk lah. Tak kailah nak duduk Dalam rumah telanye Dua-dua Duduk okay? dalam syurga Apalagi tu lah Gambar katanya Tak ada roh lah, manusia lain Adam dengan Hawa Tapi apabila telanye ni Dia berasa malu Hawa pun selalu lah Ambil Daun-daun kayu Mari duduk tubuh dia Malu Masa dia duduk dengan Dengan Adam Fa'akhazat syarahu syajaratun fana za'aha fanadahu ar-rahman ya adam minni tafirru falamma sami'a kalam ar-rahman qal ya rabb la walakin istihya'an bila jadi macam tu adam pun cepat-cepat dan hawa pun cepat-cepat cari daun-daun kayu mari tepek mari apa uh, buat supor dengan ganti pakaian yeah dia lalu itulah Allah taala panggil Allah Ar-Rahman panggil Adam. "Hei Adam, mung lari daripada aku kau macam mana?" Maknanya, "Hei Adam, mung sudah pun deraka kepada aku. Mung nak lari macam mana? Aku besar kepada mung. Ni saya tambah ni. Aku besar kepada mung. Jangan masuk dekat dengan pokok ni, tapi mung makan juga. Mung rasa juga. Patu cerita-cerita orang Melayu, ha duk cerita lama." Orang Melayu dia royak katanya buat Adam makan tu malaikat mari pegang tekak, pegang tekak jadi halkung. Orang Tino buat makan pak tu sebab Siti Hawa makan, jadilah darah bulan ni, hak tu bukan ni. Cerita tu cerita dongeng, tak ada apa ni. Sebab Allah Taala dia buat manusia ni, sarira rangka dia tak serupa orang lelaki dengan orang perempuan. Orang, orang perempuan dia tak ada butik halkung, orang jak lelaki pun kadang-kadang tak nampak dia butik halkung. Dia tak serupa. Nah, ini semula jadi yang Allah Taala buat. Bila Adam mendengar seruan panggilannya yang Allah Taala panggil dia dari syurga. Dia royak katanya wahai Tuhanku, aku tak ada nak lari lagi. Nak lagi mana? Tapi dengan sebab aku malu. Lalu itulah. Dia katanya, waraja "A ra'aita in tubtu wa raja'tu a'idi jannah Adam pun apabila Tuhan panggil dia, dia tanya oh Allah. Wahai Allah, lagu mana kalau sekiranya aku kembali semula, aku bertobat, adakah aku boleh klik semula ke syurga? Kalau, namp, Allah jawab, yo, ya. mampu klik semula kepada syurga. Tula, fadzarkahuluhu fatulqa Adamu min Rabbihikalimat fataba'ali. Tula, yang Allah taala rayat fata laqa adam min rabbihi kalimat maka allah maka adam menerima beberapa perkataan eh, pesan ni doa daripada tuhannya fataba alaihi maka allah allah taala pun terima taubatnya ataupun proses h taubat tu allah taala terima daripada adam itulah doa rabbana zalamna Nah, kedua-duanya kata qala dalam surah Al-A'raf bukan qala rabbana da kedua-duanya Adam dengan Hawa berkata rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ning adalah doa yang Allah Taala ajak kepada Adam dengan Hawa Sebagai awa-awa doa Maka kita sebagai anak cucu Adam pun Berdoa lah banyak-banyak dengan doa ni Alhamdulillah Lagi Dalai tafsir ni Iaitunya Iblis Dia janji dengan Allah Ta'ala Nak tipu anak cucu Ade Iaitunya Adam Wadhurriyata ada dan anak cucu Ade Siapakah hari kiamat Iblis juga tu herayat di dalam Quran, Iblis wazurriyatu. Iblis ni ada juga anak cucu dia. Ya biak, biak, biak, biak, biak, banyak. Tak tahu kebfah Ada, sampai ke hari ni. Lepas tu, semun. Anak-anak cucu dia boleh katakan ada belakang pada diri manusia masing-masing. Setiap orang ni adanya Iblis, ada syaitan. Kita jangan lupa, jangan lupa katanya, Iblis ni sore, lepas tu dia, dia boleh tipu. Apa ni? Sore dia tu dia boleh tipu manusia belakang. Tak, anak cucu dia. Itu herayat di dalam Quran. Dak. Iblis dan anak cucu dia. Ini, Alhamdulillah. Berkata Abdullah bin Abbas, dalam ayaknya, فَمَنِ تَبَعَهُ دَايَ فَلَا يَظِلُ وَلَا يَشْقَهُ Tuhir katanya, Sesiapa yang turut hidayah aku, Maka orang itu tidak akan sesak, Dan tidak akan celaka kena seksa, Azab sengsara, Abdullah bin Abbas kata macam mana, ni Ini adalah kitab, Al-Misbahul Munir, Muka 850 ini, Saya kena kecek lagu ini seumur, Kena royak seumur, Katanya saya duduk baca, Di muka mana, Sebab apa? Mudah-mudahir, hey, Bagi orang yang akan ikuti, Maknanya orang yang boleh baca dalam bahasa Arab, Dia boleh rojuk selalu lah, Muka 850 ni Saya duduk baca sekarang ni Iaitunya Abdullah bin Abbas katanya La yadillu fid dunya wa yashqa fil akhirah Orang okay, ada turut hidayah Allah Ta'ala Dia tidak akan sesak di dunia Dan tidak akan celaka Ataupun tidak akan diseksa di akhirat Tapi Allah bayar Wa man a'raba'an zikri ha, Ni ayat belum pada ni sikit ya. Kita duduk baca dalam sariru Wa man a'raba 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka sesiapa yang paling daripada mengingati aku tak terima ajaran aku ha ni kepada anak cucu ada belakang ni siapa yang tak terima ajaran aku ataupun kafir jadi hidup dia, dia apa tak hino dalam di, di, di dunia fa inna lahu ma'isatan dhanka Tuhan katanya maka baginya adalah kehidupan yang sangat sepik. Sangat susah. Tak tahu nak raya lah lagu, lagu mana. Kehidupan bagi orang yang tak terima ajarin Allah. Terutamanya orang-orang kafir. Semua orang kafir di atas muka dunia. Semua orang munafik atas muka dunia. Lagu itulah belakang. Walaupun nampak seni kehidupan. Iaitunya, ni berkata Abdullah bin Abbas juga, I khalafah amri, orang yang menyalahi, ajaran aku maknanya orang yang tak terima ajaran aku wama anzaltuhu ala rasuli a'raba anhu wa wa tanasahu dan dia tak dia waktu lupa qira'ah yang aku waktu turun kepada rasul aku maknanya qira'ah er semua ni dia buat dia buat dia main dia tak ngaji buat tak reti tak saya terima ajaran lepas tu buat terlupa terlupa tanasa maknanya buat terlupa padahal tu eh tak ada nak terlupa. Ha gitulah. Wa akhadha min hadahu dan dia ambil hidayah selain daripada Quran. Maknanya kita-kita lain hal lain baca habis roti belaka tapi Quran saja tak sahih. Ha tu, apatah lagi orang yang mesti Ajaran Quran iaitu nya orang yang hidup dia fa ma innahu ma'isatan dzanka. Maka bagi orang tu adalah kehidupan yang sangat-sangat ke apa eh? Sangat-sangat sepik dan susuh. Aizankan fi dunia. Iaitunya susuh, sepik. Serabuk di dunia. Fala tamakni natalahu wala insyirah li sadrihi. Bal sadruhu dayiqun harajun li dalalihi. Ini, Abdullah bin Abbas rakyat katanya. Maka tidak ada keteningi jiwa bagi dia dan tidak ada lapang dada. Hati serabuk duduk serabut kuasa somo cer tu orang tu orang tak ada quran dalam hidup dia walaupun nampak tamak tamu, dalam hidup dia buat ga tu buat ga ni. ni ni istilah orang lah, tamak tamu ni kita orang Islam ni iaitu nya selalunya beribadat selalunya duk dengan quran reti pahal amal nah amalan soleh hati teni, jiwa bersih takwa kepada Allah akhlak mulia Ani kakak-kakak orang Islam. Alhamdulillah, bal sadruhu dayyiqun. Bahkan dada dia speak Ni orang-orang kafir ni. Orang yang menelai Quran. Haraj li dhalalah, li dhalalihi. Serabu. Sebab apa? Sebab dia duduk di dalam kesesat dia. Wa in tan'ama ataupun tun'ima zahiruh. Walaupun nampak zahir dia tu diberi nikmat banyak. MasyaAllah Nampak senil ini Dengan harta benda Dengan tamneng Nga cilis yang Gautuga ni Tapi hakikatnya sebenar Serabuk Haa Inilah Saya baca tak habis eh? Jadi Nak no, ayat katanya Semua tu adalah Kehidupan Yang banget, Tuhat wat Bandingi Orang-orang kafir Dengan Orang-orang yang berimeh MasyaAllah Inilah kita Harap mudah-mudahan Kita termasuk Di dalam golongan Orang-orang yang Di dihidayahkan oleh Allah taala patu kita sentiasa duduk di dalam keadaan jadi orang baik nah patu sebenarnya nak kecek harga ha, apa ni hak-hak pokok kayu sat ni bila kita tengok lah ni lah ya mula daripada Adam pada zaman dulu hak pokok kayu dia patu hal lah ni hak pokok kayu jugak ha manusia duk makan daun kayu lah ni kau ha, duk jual 300 lebih sekilo okey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 Kapung mano plot Ya setip Kapung mano tak ada orang makan Tak ada Tak salah kita tepek lah Pai katanya Muban plot Ya setip Tahu boleh lah Pai tu Lepas tu, dengan pokok kayu ni lah juga Masya Allah Learning jadi tu kot mai Walaupun nak ucapkan Bomo mari duduk kaji katanya Boleh buat ubat Supongnya Kancong kanca tu ha. Lepas tu sikit lagi lah ya. Boleh sakkan je Bebas boleh, buat iksakannya sikit lagi. Sebab apa? Tajiel daripada hak duk wayak katanya dia jadi ubat. Daun ketong pun hak sungguh dia jadi ubat. Mengke? Dia jadi ubat. Tapi digunu ikut cara tak keno dengan hukum Allah Taala, maka dia menjadi bahaya dan menjadi haram. Payah nang gi cari. Budak-budak muda zaman learning nak jadi tu email, ganti tu email pun payahlah ni. setengah sengah, -sengah kapung. Ini tu email wayak sendiri. Ni. Sengaja-sengaja tukang imej, orang yang kata, oh Ustaz Nak cari orang muda Sore, dua orang, nak cari orang ngaji pun tak ada dalam kampung Lepas jatih ni, kau tak ada lah Tidak pun, no, jatih tak ada Nak cari bakar, nak buat bapak, kalau kecepat mudah-mudah Paya lah ni Kalau nak buat macam, orang tu isap, orang ini penuh, orang itu karut, orang ini curi, orang ini duduk Yang septik, hari-hari, hari-hari Nanti tengok lah, nasib sikit lagi Anak cucu kita nak di Gapanama, dah tahu kan. Ya, lah. Unuh dia. Masya-Allah. Pas ah, punuh bukan punuh tempat kita saja lah. Punuh seluruh. Seluruh negeri seluruh dunia zamanilah ni. Punuh dia. Kalau kita tengok negeri-negeri apa negeri, pasal? Kita tak kita tanya negeri Islam dah. Masya-Allah tinolah ni berjaga. Eh. Degedang-gedang-gedang degedan, ni degedan, konsertlah zaman ni. Konsert dengan Syahrul Samsam-samsam besar-besar. Judi, masya Allah, dengan cara besar-besar Walaupun doa katanya tak apalah. Main untuk nak nak kengau. Puah-puah. Tapi lah ni tubik belakang. Orang tina, orang jatih. Allah penuh. Atas muka dunia ni, rusak banyak. Ni lah. Yang kita bosanya tengok kat de' air. Orang-orang pada zaman sekarang ni. Boleh kata, okay, setiap lapis air, setiap room. Penuh belakang. Anak-anak bagaimana? anak Tadi saya tangkam-tam -tang, katanya, Marilah kita pakat kelik kepada ugamu belakang. Tadi balahlah hak ugamu. Kita mari satu hak ugamu, Kita pakat mari begki, begki, begki, begki, begki masyarakat, Begki diri kita, keluarga kita, masyarakat. InsyaAllah akan jadi mulaireh. Masa panjirah. Wallahu wa sallallahu ala, ala nabina Muhammad wa ala adihi wa sahbihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.